Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i e, danas ću da vam pričam nešto o važnim alatkama istraživača prirode kao što su lupa i mikroskop. Posmatranje prirode naravno može da se obavljaju bez korišćenja lupe i mikroskopa, znači bolim okom i mnogo toga tako može da se e, primeti i zapazi, ali e, ono što uveličavajuće prirode, sprave omogućavaju i je jedan poseban pogled na svijetu. Magnifying glass, odnosno magnifying lens je lupa i obične školske lupe omogućavaju do 20 puta. One mogu da izgledaju ovako sa nekakvom držkom da budu ili na primjer da mogu da se spakuju, da se sklope u ovu kao fotrolu ili da budu ovako binokularne lupe, znači sa dva ovakulara za gledanje pa u tom smislu podsjećaju i na mikrosku. Zahvaljujući lupi možemo da vidimo neke stvari koje golim okom ne možemo da vidimo, kao što su neki fini detalji kod insekata ili krljušti riba ili na primjer izgled nervature lista, kora stabla. I sada pitanje, koji je od ove dece pravilno koristi lup? Pauzirajte video, a onda uključite ponovo da proverite svoj odgovor. Pauza, 3-4 sata. A sada provara odgovora. Ovo dvoje dece pravilno koristi lupu. Dakle, lupa se ne naslanja na oko, niti ima razloga da se jedno oko zatvara, već se postavi na određenu udaljenost od objekta, e, fan, između objekta i oka, i u stvari udaljavanjem od oka i objekta polako izoštravate i nalazite svoju e, oštrinu koja odgovara vašem vidu i onda imate priliku da vidite nešto ovako. Ovo je jedan uveličeni komad leda. Ako hoćemo još veće objećanje, Onda se latimo mikroskopa. Na ovoj slici imamo prikazan svetlosni mikroskop. Takvi mogu da se nađu u školskim biološkim kabinetima. I gde gledamo na mikroskopu? Pa gledamo prvo kroz ovu cel koja se zove ocular, odnosno ocular tube. U njoj se nalazi neka kao mala lupica, odnosno to sočivasto staklo, a i u ovim objektivima se takođe nalazi sočivasto staklo i na osnovu čega cijela stvar funkcioniše, pa na osnovu svetla koje dolazi kroz ogledalo, pa onda okretanjem ogledalo u usmeravamo to svetlo u uh, uh, ka ovoj ovde rupici, reći ću čemu služi ili danas se često koristi umesto ogledala da tu ima neka lampice. Ova ovde rupica u stvari usmerava svetlo na ova sočiva, a na ovom stočiću pridržano ovim držačima stoji preparat koji u stvari gledava. E sad ima jedna važna stvar, ovo je ovde zavrtaj. Kada ovde postavimo mikroskopski, E, preparat, važno je da ne gledajući kroz ovo, znači ne da virimo kroz okular, nego da gledamo ovako sa strane, e, da spustimo ovaj zavrtanj, odnosno da ga nam podesimo tako da e, objektivi istočići budu u poziciji najbliže moguće jedni drugima. Da ne bi došlo do toga da objektiv smrska preparat, a onda gledajući kroz okular, polako okrećemo zavrtanj i izoštravamo sliku. Ako mi kroz to prenesemo, Koristimo ručicu. E sad, kako znamo koliko, smo, koliko je određeni objekt koji posmatramo uvećan? Pa na ovom okularu piše 10 puta, znači 10 puta uvećava, a i na svakom od ovih objektiva piše neki broj pa x, odnosno koliko puta uvećava. Znači, ako ovdje imamo 10 puta i ovdje 40 puta, kada ta 2 pomnožimo, dobili smo da ovako podešeno... E, Ovaj mikroskop uvećava 400 puta. Inače svetlosni mikroskop može da uveća do 100 do 1000 puta, odnosno da vidimo veličine od 0,1 mikrometra, to jest 100 nanometara. Mikroskopski preparati zapravo su staklene pločice, predmetna stakla, glass slides, koje imaju preko pokrovna stakla, znači preklopi se jedno preko drugog i između je zarobljen e preparat u posebnim laboratorijama se toboi da bi se bolje videlo pa u kutije i tako dolazi do učionica i do đaka ili u opštim dom bilo kakvih istraživača Vratimo se malo u istoriju e, Robert Hooke je jedan od važnih e, naučnika koji su e, usavršavali mikroskope, znači mikroskopi su počeli u šestostove koji se proizvode, ukih je usavršavao, pronašao prvu ćeliju i evo kako je izgledao taj njegov primitivni, odnosno taj prvobitni mikroskop koji moglo da uveća čak 50 do 270 puta. Za razliku od njega i svetlosnog mikroskopa koji je, svetlo smo upravo upoznali, imamo elektronske mikroskope koji mogu da uvećaju čak 50 miliona puta, odnosno da nam moguće da vidimo objekte veličine 0,22 nanonega. E, elektronski, nije električni mikroskop, jer ne, ne koristi električnu struju, nego stop elektrona, pa ti elektroni onda daju sliku koju mi možemo da čitamo na ekranu, kao na monitoru. I evo ovde jedne skale, znači otprilike preko insekta do ljudske dlake i krvnih ćelija, pa negde granica je e, HIV virus, je granica e, koliko možemo da vidimo sa svetlostnim, Sa najboljim svetlosnim mikroskopima sve ovo ostalo, znači molekulu DNK pa do atoma gvožd, e, zlata je u domenu elektronskog mikroskova. Toliko u uveličavajućim spravama uživajte u istraživanju.